Hei, nimeni on Matti ja olen 56-vuotias rakennustyöläinen. Olen työskennellyt koko ikäni erilaisilla rakennusmailla tehden betonia- muuraustöitä. Tupakkaa kuluu päivä aikana puoli askia. Olen tupakoinut muistaakseni 40 vuotta. Koen, että muutama viski pakuillassa helpottaa ahdistusta. Viikonloppuisin alkoholia saattaa kulua enemmänkin. Vereen minulla on. Sanoivat, että se on koholla. Viimeksi kun sitä mitattiin, niin se oli 182 kautta 110 ja pulssi löi yli 100. Minulle sanottiin, että liikuntaa olisi hyvä harrastaa, mutta en ole juurikaan ehtinyt. Kaupassa käydessäni marketin pitkiä käytäviä käy mielestäni liikuntasuorituksena. En oikein ehdi kunnolla syömään päivän aikana, mutta otan aina välillä leivän työpäivän aikana. Nyt äskettäin minulle tuli heikko olo, tuli tunne, että en saa happea ja minun on vaikea hengittää. Lisäksi samalla alkoi puristava kipu rinnassa.